Восьмирічна Анна Нога пригадує, що сталося з нею біля ігрового автомата. Раді я хотіла дістати ігрушку, торкнула ззаді до якоїсь сітки. І мене вдарила током. І мені потім потемніло в очах, і я впала в оморок. Поряд із донькою в лікарні її мама Ірина Нога. В пальчик зайшло і ото колінком вийшов той струм сюди. Оця рана, то вихід вийшов. Жінка розповідає, дитину привезли до лікарні без свідомості. Вона була підключена до апарата штучної вентиляції легень. Її забрали в реанімацію, там підключили до апарату, щоб контролювати, бо щоб не було зупинки серця, вона пролежала під тим апаратом і сьогодні нас вже перевели в кардіо. Дівчинку кілька разів на день оглядають хірурги і кардіолог, розповіла лікуюча лікарка Ірина Юрик. Дівчинка переведена була з реанімації зв'язку з тим, що при таких електротравмах бувають зміни зі сторони серця, тобто порушення ритму, Значить, на даний час загальний стан дівчинки задовільний, ніяких змін на електрокардіограмі, на ехокардіоскопії в неї немає, має рану, опіку, там де її вдарило струмом, займаються зараз хірурги, перев'язки і в дальнішому вона повинна бути під наглядом, будемо робити ще й повторні електрокардіограми, аналізи і будемо спостерігати. Любов Гадомська, Василь Панчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль